הוגענו ממעלה עונייה, היה תר איכוף הבנו שיש 15 אנשים על הגג הם לקחו אותו, כשרו, אותו על אחד האנטנות ירדנו דרך חבר'ה השני ובעצם כל בן ענם שירד ירדו אחד אחד, כל בן ענם שירד לקחו אותו שלושה, ארבע אנשים ופשוט פצצו אותו במכות פצצו אותו במכות <אח> עשו עליהם לינץ' כל בן שירד לקחו אותו הצידה וכולם שם עלות מתכת, סכינים, רוגת קוד בקוקי הספוכנית ביושלב גם היה ירי חי ירולן לנו ירי חי יש שתי חבר'ה עם כדורים התחילו להרביץ לי עם מותות מתכת תוך כדי הגנה שעליי ונעשה כך שרודי את כנראה אני אקרא רגע בלי ביד כל מי שיורד בחבר'ה זה בלי נשק ביד בלי נשק ביד, ידיים חשופות, הנשקים מאחורה עכשיו, הנשקים זה נשקים לפזור בנות זה נשקי צבע יהיו עלינו נשק חי, יהיו עלינו כדורים, נשק אמיתי פשוט באו ל... למחמה, אנחנו באנו, ל... אמרו לו טוב, לאשר קו, נדבר איתם, שרדו למטה הם פשוט, הכל מידם שירד פשוט הסתערו פשוט באו והסתערו עליו, היו חבר'ה שאיפו אותם מהקומה אני עשיתי חיפוש על אחד האנשים שבפנים אני מצאתי שתי זכנים יפניות, על מנם אחד, שתי, שתי זכנים יפניות, עולר, מוטלסקופי כזה עלה, אה, בכיס השני היה גז מדמיע וגז פיטפל וכל מיני דברים